ठीक कर तो मेरी एक बापणी मित्र है खूब तनावग्रस्त पारिवारिक वातावरण में उछरी है कारण के तेना माता पिता संबंध खूब विचित्र होना झगड़ाओं वे उछरी है प्रेमनी उणप साथ वर्षो थी मैंने खूब अंतड़ा व्यक्ति तरीके मोटी थता जुई है प्रेम में विश्वास नहीं करती संबंधों की शक्ति में विश्वास नहीं करती तो आवा खराब संबंधों ने अपना जीवन में आटला नकारात्मक रीते असर करता अपने कई रीते रोकी सकी See, everybody is finding a certain excuse for their own ठीक है समझवादी जरूर है खास करीवन में अगरी परिस्थिति परिस्थिति मे पसार Is it not that... तो शून ते बीजा लोको करता पेहला समझू बनी जाओ सुख सगवड़ में उछरेलाने बदले ते दुखी थानु पसंद करो छो कारण के दुखी लोग तो चलो अपने आटलू समझिए बुद्धिमत्ता है एटू परीते जीव रहा है તો તમારી પાસે તે બુદ્ધિમત્તા કેમ નથી જે પારખે કે તમે અત્યારે ખરાબ રીતે જીવી રહ્યા છો અને તમારામાં આ જોવા માટેની મૂળભૂત પ્રામાણિકતા પણ નથી જો હું ખરાબ રીતે જીવી રહ્યો છું તો તે કરનારો હું જ છું કારણ કે ઘણી બધી પ્રકારની પરિસ્થિતિઓ હોય શકે આપણા દરેક માટે અલગ પરિસ્થિતિઓ હોય છે હકીકતમાં તો જેટલું તમે આ દુનિયામાં વધારે કરવાનો પ્રયત્ન કરશો તેટલી જ વધારે ખરાબ પરિસ્થિતિઓ તમારી સામે આવશે તમને ગમે કે ના ગમે હવે કારણ કે તમે ખરાબ પરિસ્થિતિનો સામનો કરો છો શું તમે પણ ખરાબ બની જશો કેટ હર્ટ એવરીથિંગ તો તે દરેક વસ્તુ જે આપણને દુઃખ પહોંચાડે છે દરેક વસ્તુ જે કોઈક રીતે નકારાત્મક છે એવી પરિસ્થિતિમાં તમે સમજુ બનશો કે તમે ઘવાયેલા બનશો તે તમારી પસંદગી છે आदर्श परिस्थिति ने ना शोधो कारण के कारात्मक मानोत्मक नहीं हूँ फैसला आ परिस्थिति में ते मानो कि नकारात्मक है घना बदा लोग जमने तारी जी संस्था में प्रवेश मेलवा आईएसबी बद विचारे कि जो हूँ आईएस बीमा गय तो स्वर्ग हाँ પણ મને ખાતરી છે રાજનીતિથી ભરેલી બકવાસ થી ભરેલી આ બધાથી ભરેલી શું લોકો નથી હેલો મને ખાતરી છે તેઓ છે તમે તેમના જેવા ના બનશો કારણ કે દરેક જગ્યા સમસ્યાઓ તો હોય જ છે ઠીક છે જ્યાં બે માણસો હોય સમસ્યા હોય આપણે પોતાને કઈ તરફ દોરશું આ વિશ્વભરમાં એક બીમારી બની ગઈ છે કારણ કે બધા એ ફ્રોઈડ થોડું ઘણું થોડું ઘણું આ બધું યુરોપિયન મનોચિકિત્સા ને લગતી વસ્તુઓ વાંચી લીધી છે અને બધા મનોચિકિત્સક બની ગયા છે કારણ કે મારા માતા પિતા આવા હતા એટલે હું આવો છો ખરાબ રીતે જીવ્યા જો તે સાચું છે હું જાણતો પણ નથી કે તેઓ એવું જીવ્યા તેની સમજ છે તેમના વિશેની ઠીક છે આપણે નથી જાણતા તેઓ કેવી રીતે જીવ્યા પણ તેના શબ્દો પ્રમાણે જતા તે સાચું છે તેમ ધારીને જો તેઓ ખરાબ રીતે જીવ્યા આજે લોકો ઉંદરનો અભ્યાસ કરીને માણસો વિશે બધા પ્રકારના નિષ્કર્ષો કાઢે છે મનુષ્યો વિશેના ઘણા બધા પ્રયોગો ઉંદરો ઉપર થાય છે ઉંદરોનો વ્યવહાર જોઈને લોકો કહે છે ઓહ માણસો આવા હોય છે તેવા હોય છે अत्क्रांति लाट उत्क्रांति लाखों वर्षो मेहनत लगी है तो उत्क्रांति एम दर्शाई रहा छे कि आप विश्व पर छे शूम्म ના આપણે કોઈક બીજાના માથા પર બેસીને તેને વિશ્વની ટોચ માનીએ છીએ ના મનુષ્ય તરીકે આપણે પહેલેથી જ વિશ્વની ટોચ છીએ પણ આપણું વર્તન જુઓ દરેક સમયે કોઈ કોઈ બાબત માટે ફરિયાદ છે આપણને ચાલો આપણે સમજીએ વોટ ધ વર્લ્ડ દુનિયા આપણી તરફ શું ફેંકે છે તે આવશ્યકપણે તમારી પસંદગી નથી હોતી પણ તમે તેમાંથી શું તેમાંથી તમારી ક્ષમતા વિશ્વમાં ખીલવવા માંગતા હોવ તો એક મહત્વની વસ્તુ જે તમારે તમારા જીવનમાં ઠીક કરવી જોઈએ जीवन अनुभव शांति आनंद करतिक्रिया तुभव करी छे, ते ते छे। छे, जे रही है अत्यार करू नहीं करू हूँ तुम बस कही रो <laughs> ધારો કે હું તમારું અપમાન કરું અપશબ્દ મારા મોડામાં છે સરસ રીતે તમિલ કન્નડા કે તેલુગુ ભાષામાં આ છોકરો સમજી જશે જે સમસ્યા છે પણ હું તમને અજાણી ભાષામાં ચહેરા પર સ્મિત સાથે અપમાનિત કરું તો પણ તમને એવું લાગશે કે હું તમને સારું કહી રહ્યો છું અને તમે સારી રીતે જવાબ આપશો મને તો હું તમને કહી રહ્યો છું કે તમારી સાથે અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે તેનો તમારો અનુભવ સો તમારા દ્વારા નિર્ધારિત થાય છે માનવ અનુભવ અંદરથી થાય છે પ્રભાવો હોય છે આપણે તેમને ક્યાં સુધી આપણને અસર કરવા દઈએ છીએ સિવાય કે તે શારીરિક પરિસ્થિતિઓ હોય તમે યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં હોય ગોળીબાર ચાલુ હોય તે અલગ બાબત છે ઠીક છે તેની સાથે અલગ રીતે કામ લેવું જરૂરી છે पन, समझ बदले, एक तमने तक तो, नो लाब जीवन नुभव केवे निर्धारित करने बुद्धिमत्ता साहजिक વિવસ્તા પૂર્ણ પ્રતિક્રિયામાં હોય છે આપણે તેનાથી ઉપર હોવા જોઈએ પણ મોટા ભાગના માણસો જાણે તેઓ જેને શ્રેષ્ઠ માને છે તેઓ જીવી રહ્યા છે જો બીજી કોઈ સારી રીત ખબર હોત તો તેમ જીવ્યા હોત તેઓ શ્રેષ્ઠ કરી રહ્યા છે વેલ તેઓએ તમને જન્મ આપ્યો છે જે અસાધારણ વાત છે કદાચ ઈચ્છાથી નહીં પણ તમારા જન્મદાતા તો છે અને તેમણે તમને પૂરતું ભોજન શિક્ષણ અને બકવાસ આપ્યું છે જે કઈ જરૂરી હતું અને તમને આ સ્તર પર લાવ્યા હવે હંમેશા રિયર મિરર જોતા ના રહો તેઓએ તમને મોટા કર્યા પુખ્ત થયા તમે જીવી ગયા છો ઘણા બાળકો વહેલા મૃત્યુ પામે છે માતા પિતા નથી કરી શકતા લાખો બાળકો મૃત્યુ પામે છે કારણ કે જેમને જન્મ આપ્યો હોય તેવા બાળકોને માતા પિતા પૂરું નથી પાડી શકતા તમારો ઉછેર કર્યો તમે મોટા થયા તમે રિયર રિવ્યુ છો છોડી દો રિયર વ્યૂ મિરર ને અને તમે આગળ જુઓ કારણ કે ભૂતકાળ ઠીક કરી શકતો નથી તમે કોઈ પણ રીતે ગઈકાલને ઠીક કરી શકતા નથી પણ તમે આવતીકાલનું સર્જન કરી શકો છો ચાલો તેને કરી બતાવીએ